Я вважаю, що ми маємо право жити світлим дитинством і світлим майбутнім, що ми маємо право жити без страху. Ці сердечка – це як любов до країни, бо я дуже сильно вважаю, що вона сильна, і я її дуже люблю. А ось ця квіточка, вона росте, і це означає, що любов до моєї країни з кожним днем росте. В ЗСУ настільки сильне, і волонтери, і взагалі у нас така країна класна, що все дуже-дуже швидко закінчується і що ми переможемо обов'язково. 170 учнів запустили повітряних ЗМІІ зі своїми малюнками в обласному центрі, розповідає координаторка акції Оксана Ратушняк. Педагогиня каже, приймали участь діти з третього по сьомій класи. Вперше в Україні за підтримки британської команди, яка готує Євробачення. Сьогодні відбувається подія, яка називається «Земля-небо». Будинок «Мрія» – проєкт запуску дитячих повітряних зміїв. Сьогодні діти в Україні, в чотирьох містах України і в Ліверпулі одночасно о 12.30, це було домовлено один час, підняли у небо свої повітряні змії, на яких вони намалювали свої мрії. І символ Євробачення 2023 року, саме повітряний змій, сьогодні злітає в Україні, адже ми не приймаємо Євробачення, але є його організаторами. Про емоції дітей, які Розмальовували повітряних зміїв, Оксана Ратошняк розповідає так: це не повторні емоції. Вони отримують ці змії в коробочках малесеньких, малесеньких, як вони складали їх, як вони розмальовували. Вони так чекали цього дня. Обрано чотири міста. Якщо подивитись на карті, вони так і утворюють змія: це Київ, Львів, Хмельницький і Полтава. Це дуже е, круті емоції, тому що це є наше дитинство, воно кольорове і потрібно ним насолоджуватись. Аріна Мельничука адже з першого разу не вдалося запустити повітряного змія в небо. Мені дуже подобається його запускати, адже він так гарно летить. Буває, звісно, не виходить, але нічого страшного, я не засмучуюсь. Оце все означає, що ми хочемо перемоги, оце означає, що ми дуже любимо свою країну. За словами Оксани Ратушняк, одночасно в чотирьох містах України запустили в небо повітряні змії пів тисячі дітей. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.